الطيب والامجاد ورد للظواهر أنا الفخر يرقوني روس الطواليين فعل الظاهر في سماء القمه يخيل ماضي مشرف ما السنيده الاوايل ترى عدت سحف الشعر والفكر سيد من منها جسر لا مد الجزايل ابن الاماره يا هلا صباح و محتمي دا تخرج مبروك ولا الفخر تفجيل و في كتف من الفخر الطايل ثلاث سنين انتهت بالتسايل و من الحرس والعزف العزق ما هو قبايل سلطان جش هدف عون الرياجيل اليا في كبار المعاين سلطان وفزعه المكار المداغيل الجمل من في, في كثر الجبال السنين على وايل وعمامنا الظواهر في زاعة الشيل فخر الرجال ومن كبار الحضايل وخوارنا المرينا قشر الليل نور يفتج المحسرة والهوايل في راعي يرقش لا عزم شدة وحيل عزوة فخر يوم الفخار للسلايل السلايل لها من كفر في مداخيل صوت الظواهر نوم بدت سحب الشعر والفكر سيل من لا بد مد الجزاين ابن الامارات يا هلا البد والخيل دار الصباح ومحتمي دار الصيف تخرج مبروك ولا الفخر تبجي نجمة في كتف من الفخر الطايل ثلاث سنين بنت بالدساري ابن الحرس والعزم ما هو بمايل سلطان تشهد سعة المكارم مداغيل، مجمل علومه بكتر المفاييح، وابوه في رد العطا الحين في ابع سلطان الطيبة دنايل، جد السلطان من خيار المشاكيل، تضاحي اليابد بدل فضايل، الطيب والامجاد وقت الظواهر، اهل الفقر يرقون رؤوس الطوايد، فعل الظاهر في وعمامة الطواغي في ساعة الشيل، فخر الرجال وفي كبار الحمايل. وخوالنا المرينا كشر الليل، نور يفنج جلب والهوايل، في راعي القشره عزم شده وحيل، عزوة فخر يوم الفخار للسلايل،